Ti stolpavi zapadne Evrope, kupole bele, vse je ekstaza. Vse to v vrgoče v morju, sonce zahaja in v njem se obaja, tisočkrat mrtvi evropski človek. Vse je ekstaza, ekstaza smrti.